Бронзова скульптура завдовжки 15 см, завширшки 8,5 см та вишки 4 см – мініатюрна, але точна копія Славутської пам'ятки архітектури національного значення торгові ряди кінця XVIII століття у вигляді підкови, розповідає скульптор Костянтин Сапошко. За його словами, найдовше працював над макетом із пластиліну – близько тижня. Пропрацювати кожен роз'єм, кожне вікно і арку це, – ну, це достатньо клопітка роботи, ювелірна робота. Я задоволений і мені цікаво далі розвивати цю тему і працювати в цьому, в цьому руслі. Для мене це нове відкриття, якоїсь нової грані мене як особисто. Біля мініатюри гривня – натуральну величину. Скульптор каже, монета доречна до торгових рядів, дотична до торгівлі та каже, що слід робити із цією гривнею. Добре потарти, збільшиться його особистий дохід. За його словами, ідею створити мініатюру торгових рядів подала славучанка Людмила Сідлецька. Історично тут це була торгова площа, це було серце нашої Славути. Тут вирувало життя, тут жили всі наші славучани. Рід князів, сангушків, вони займалися такою виробничою діяльністю. Було багато в нас виробництв в самому місці. І все продавалося так, тут на ринковій площі. Людмила не лише подала ідею, а й спонсорувала проєкт. Скільки витратила, не розповідає. Каже, їй також допомагали місцеві. І з її слів, скульптуру встановили поруч справжніх торгових рядів чи того, що від них лишилося. Ця будівля була придбана приватним підприємцем і він використовував вже їх як, як склади. У минулому році працівники обласного департаменту культури звернулися в прокуратуру і поліцію. Було відкрите кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування та забудови пам'ятки гаражами, розповідає заступниця начальника обласного управління культури Валентина Лукашук. Наразі призначена експертиза, і ми очікуємо на позитивне вирішення цієї справи. А після експертизи ми вже будемо розуміти, яка шкода нанесена пам'ятці і, відповідно, які наслідки від цього будуть для власника. Хмельницький краєзнавець Валерій Напиткін зібрав старовинні фотографії пам'яток Славути та колишнього району, видав ілюстрований альбом та створив 3D-моделі, в тому числі й торгових рядів. Каже, робив заміри саме перед забудовою споруди. Встиг тому, що буквально через три місяці після того, як я переміряв для, того, для книги, для 3D-моделів, вони були заштукатурені, частина була знесена, і, на жаль, цієї пам'ятки в тому вигляді, в якому вона могла бути, могла бути біцентром Славути, її вже немає. За його словами, ряди можна було зберегти. Однозначно, можна було. Це, до речі, стосується не тільки Сливути, це взагалі питання про охорону пам'яток і в області, і в Україні. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.